För att förbättra politiska processer svarar vi på remisser. I år har vi besvarat 12 olika remisser. Alla våra remissvar finns att läsa i sin helhet på vår hemsida.